Kako biste pristupili nekoj aktivnosti BigBlueButton, odnosno predavanju koje u ovom trenutku ide u živo, prvo trebate otići na ekolegi na kojim se to predavanje odvija, potom pronaći aktivnost koja je vrste BigBlueButton, to ćete prepoznati po plavoj ikoni koja ima bijelo B upisano u sebe, kliknuti na naslov te aktivnosti, potom kliknuti na prikljući se sesiji. Trebate odabrati ikonu slušalica, znači vi ste slušate. U ovom trenutku spojili ste se na to predavanje i predavač može s lijeve strane vidjeti da ste se vi spojili, to je ime predavača. Jedino stvar koju trebate paziti je da ne uključite kameru i da ne uključite mikrofon ako ste slučajno kliknuli na prethodnom dijelu na onaj mikrofon. Ako želite postaviti pitanja u sklopu predavanja koja se odvija uživo korištenjem BigBlueButton aktivnosti, najčešće ćete to napraviti korištenjem opcije chat. Ovdje možete upisati pitanje. Nastavnik će odgovoriti ili odmah, ili nekad kasnije na kraju kada dođe vrijeme za pitanja. I to je to.